إذا أراد الرجل أن يهجر زوجته في المضجع ولكنها راودته عن نفسه رغم أن الخلاف بينهم فهل يمتنع من تلبية رغبتها؟ ينظر الأصلح هذا بين الزوجين ينظر يرى إن رأى عن أن يوافقها ولعله يزول بهذا شر بينهما وافقها وجمعها ويرى أن الأصلح أن يمتنع وأنها شرها كبير وأن هذا يعني لا يحل المسلم فلا مانع من, من يمتنع من الموافقة فيها والحاضر يرى بلا رأي، المفروض أن هذا بينهما، هو أعلم به ينظر ينطق